A kisfiam Andor öt éves korában tanult megúszni. Már évek óta próbálom elérni nála, és egyáltalán nem sikerült. Tegnap beirattam úszótáborba. Azzal jött az első óra után, hogy hadd mutassa meg nekem, hogy lemerül a víz alá, és úszig kalimbáltunk, hogy ezekre mostantól nincs szükségünk.